حتى الثانيه إن التزامات الشبكه المغرب للجماعات الترابيه المنفتحه وتعهد اعضاء الشبكه المغرب لجماعات الترابيه المنفتحه بمايلي هاد النقاط كامله اللي كتقرا التزامات الشبكه شي اليات باش كتنزل باش النقاط المساهم في إشعال الجماعات الترابية المغربية على المستوى الوطني والقاري والدولي، من اللي كتقول أنا, مفهمش. أنا كتقول ما فهمتش، أنا فهمت، من المساهمة في إشعال الجماعات الترابية، هذي نقطة كبيرة ومهمة، باش تحطها هكذا أنا جميع النقط ديال التزام السي الحوري، أنا عارف هاد النقط كامل مهمين، ولكن أنا مش كاين شي آليت باش ندخلو هاد المسائل، ميمكنش احترام الوطني المعماري احترام المعايير المتعلقه بالشفافيه والولوج الى المعلومات العموميه ومشاركه المواطن والمواطنه والتحول الرقمي مهم نكتب هذا الشيء ديال ان المواطن يمكن له انا كنستفد ليه باش عارف شنو باش يمكن له نسول شي و يمكن له اطرو يمكن له احنا باقي الاداره العامه راه كنوضاق بعد المساعه اللي في <تصفيق> الرقمي <تصفيق> احنا نوجدوا نظام ما مانداش غنصبروا على هادشي ما قاش عامو تخوف نضربي نضرب مع الناس كيفك هاد الميزانيه ما كتسمع لناش حنا ماشي مرحله مرحله كتقول لي انت احترام النظام العام كتقول لي مشاركه المواطن والمواطنه في التحول الرقمي في المجتمع الرقمي نتا غير بغيتي تبوب ستيلو داك هاد في الباوات اللي كتبو في الاوردينار فعلاش ما بغيتيش تبوب في التحول شفتي كاين شي لا نحن قادرين وعندنا البطوله قادرين وعندنا النساء قادرين ولكن الله غالب سماح الميزانيه ديالنا ما تسمحلناش حنا ماشي حاجه بحاجه ومني نكتب الله يجزيكم بخير في المستقبل ولا حتى تكتب لي شي حاجه هنا خصنا شي حاجه اللي تكون القدره عليها ماشي التلفزيون حاجه درهم لا شيء قالوا في حالك لا هادو كاملين ما في اللي عسبوني ااا في